Když je zima, tak rád ližu a protože lyzování je taky vždycky, mám to s kamarády a s nějakou dobrou atmosférou. Když je zima, mm, jakože velká zima. Mm -hmm. um, no já jsem v posledních letech už nejsem zvyklá na velkou zimu, a, takže třeba já trpím i ve velké zimě. A navíc já mám alergii na zimu, což je trošku divný, ale... Je to tak, um, ale třeba uh, v Česku na Vánoce jsou úplně super v zimě, uh, takový trhy, Vánoční trhy, kde se může pít, takže člověku nevadí, když je zima, tak to je asi moje nejoblíbenější aktivita v zimě. Jdu někam na pivo, já nevím, já si nespomínám na zimu. Když je sníh, tak jdu na běžky, ale jakože celý den na běžkách člověk není, tak já nevím. Takže když je zima, tak většinou nechodím moc ven a ráda čtu knížky, a sleduju filmy a pokud opravdu musím ven, tak buď do autem, a nebo veřejnou dopravou. Ale když je hodně zima, tak já radši ven moc nechodím. Zalezení doma, máme topení, puštěné a, a děláme domácí práce. A, a máme, máme doma krb, takže když je velká zima, tak topíme. Zatopíme v krbu, ohýnek. A děláme měc, si takové svařák. pohodičku.